vara synligt för er att det är dessa och, eh, enheter och människor som berörs. Vi har 12 stycken daghem och 12 stycken förskolagrupper, familjedagvårdare och några enheter, sammanlagt 160 stycken i personalen och 1500 barn. Och på skolsidan så så Det där har jag försökt förenkla lite för att det ska vara. Enklare att säga att vi har årskurs till 6 i åtta stycken skolor, årskurs 1 till 9 i fyra och två stycken separata 7 9 skolor samt två stycken gymnasium fast de är utanför det här projektet nu. Och sammanlagt berörs 1500 elever och 200 lärare. Och, och Vi är utspridda i, i hela kommunen. Som då består av ett antal öar som ni kan se här. Äh, där jag står och pratar nu så befinner jag mig i det som i äh, folk kallar Spargas, Spargas. Men sen reser jag en halvtimme till nago äh, en, en, en, en, en dryg 20 minuter till till Corpo. Hootshär tar det över två timmar att nå. Inge också över två timmar att nå men då måste köra via obo. Och sen har vi dessutom långt här nere utö som också har fyra elever. De, de besöker jag inte särskilt ofta, men, men, men i alla fall vi försöker ha dem, ha dem med varje gång vi gör någonting. Så, så själva avstånden är redan, så, så det där ställer till det lite med tanke på projekt som ska genomföras jämlikt på på alla ställen, och, och därför har vi gått in för en, en, en modell med 10 med, med tutorer. Vi fick eh, projektpengarna då för att genomföra en, eh, och uppdatera eh, vår digitala lärsteg enligt eh, ny och, och de här 10 tutorerna tillsammans med mig då så, så ska bilda många ringar på vattnet så att vi når alla våra öar och alla våra eh, och här ser ni en, en liten stig eller väg över hur vi har jobbat så här långt. Att, att fram till idag så har vi haft fem, fem workshops och fördelat på och Då så, så blir det en 176 plus timmar när jag försökte snabbt räkna vad det, be, vad det betyder om, om man skulle ha jobbat ensam. Och mars och maj så tog det vi hinna ännu mer två eller tre workshops, nästan 100 arbetstimmar till där vi försöker jobba fram den här planen och, och i juni har vi förhoppningsvis en, en färdig och, och, och godkänd, godkänd plan eller stig och det betyder att vi från och med augusti september då kan föra ut den i, i, i lärarrummen och klassrummen och, och starta undervisningen. Här, här börjar vi. Eh, Claudia var den inne på att och, och visa eh, de här, hur ny litteracitetsprogrammet presenterades för oss. Och här i de här cirklarna så hittar vi den digitala kompetensen och sen fanns medieläskunnigheten i en tabell och programmeringskunnande i en tabell. Och de här har vi nu benat i och läst och, och försökt eh, korta av så att det ska vara enklare att, att presentera i lärarrummen. Och när vi gjorde det så märkte vi att det fanns en hel del dubletter, att det som fanns i medieläskunnighet, fanns i digital kompetens eller, eller till och med i programmeringen. Så vi har försökt stryka alla de rutorna som finns någon annanstans och, och valt då en ruta där de finns. Och då har vi kommit så här långt, beroende på hur man presenterar den så kan vi lämna in den i, i tre cirklar. Medialäskunnighet i en, där digital kompetens i en och programmering i en. Sätter man det i tabellformat så ser det ut sådär, utan att gå in på, på texterna desto mer. Småbarnspedagogiken och förskolan gapar tomma här ännu på vänstra sidan i båda modellerna. Vi, vi har inte inlett arbete med dem, vi har vårt första möte inprickat till den 28 februari. Men, men det, där, det som vi nu, nu funderar mycket med, med, med, med tutorlärarna för tillfället, att hur ska vår slutliga stig och modell se ut. Att ska den ska den se ut äh, så här eller, eller på något annat sätt. Och, och dessutom, jag ska gå in i själva dokumenten. När vi jobbar här i den här tabellen så jobbar vi nu med då att äh, lägga in äh, länkar. Äh, som bakgrundsmaterial för att öppna upp de här begreppen som finns i planen. Och för att den inte ska kännas alltför övermäktig, och man ska tycka, för det kan ju bli en hel del scrollande- om man ska scrolla upp ifrån och ner, så har vi dessutom plockat ut innehållet- för årskurserna skilt. Så vi har medialäskunnighet för 1 2, digital kompetens för 1 2- och programmering till 1 2 på en sida. Och då blir det inte mer, så jättelångt utan då blir det 11 saker eller 11 rutor för medialäskunnighet och det blir åtta för digital kompetens. Och två eller tre kommer det att bli på programmering. Lite fundera på den biten. Och då, då är det enklare precis som i det här filtreringsverktyget alltså som, som finns när man ska läsa alla kompetenserna på en gång på hemsidan. Så lite samma tänk där. Funderar vi just nu på. Uh, och, och det där, hur, hur vi, hur vi sedan beslutar att presentera det så det, det, det jobbar vi vidare på under, under våren här. Att, att blir det i cirklar eller blir det i tabeller, eller, eller blir det ännu på något, på något annat sätt. Men så här långt är vi just nu. Och och sen i nästa höst så så det där. Kommer att lärarna att, att ordna pedagogiska kaféer eller kompanionundervisning eller modellundervisning för sina kollegor. Och, och, och så får de. Och, och jag gör detsamma under de skolbesök som jag gör. Och det som är oklart är att hur långt vi kommer att hinna med småbarnspedagogiken under våren. Eventuellt är vi inte så här långt att vi kan inleda med några pedagogiska kaféer på småbarnspedagogiksidan ännu på hösten kring det här med ny Av Åtminstone inte i början, utan det får komma längs med hösten så att säga, sen i något kedje. Men nu ungefär så här har vi, har vi jobbat, jobbat så här långt. Och det ska bli spännande att se vad, vad våra kommande workshoppar här under mars månader ger med, med det här tilläggsmaterialet. För tillfället sitter vi i febrilt och läser bland annat det stödmaterial som, som Claudia var inne och visade på här inledningsvis.